Takže tím se A čova se A ano. my vás vítáme ano. u tohoto speciálního videa. Přesně. Cílem tohoto videa je vlastně to vám poděkovat. Ano. Chci vám poděkovat, protože včera zhruba kolem 10. hodiny večer jsme překonali hranici 100 odbératelů. Ano. Přesně. Jo, prostě tam tu vidíte. A <laughs> to se vyplatí. A my bychom okay. chtěli tímto poděkovat za. Jsou to přesně rok, dva měsíce a dva týdny, co natáčíme na YouTube. Tady někdo počítá, od co jsem dělal. <laughs> no. no. Dělá, se a ještě se co jsem že prvním videem byl minifilm prokletí. Ano, strašně minifilm jméno <laughs> prokletí. Nápad to bylo dobrý, dobrý, ale zpracování špatné. Tak na to, že to bylo naše poprvé, tak dobrý. Tak hlavně jsme to stříhali po už že co bys chtěli? Power Director. No nikdy no. A my vám teda děkujeme a doufáme, že, že už to teď bude třeba rychleji nahoru až vás bude víc a A hlavně, že vás budeme stále bavit, že vy budete bavit nás, protože ním komentářů a všeho možného no. a že budeme spolu furt nahrávat na dohromady. Hm? Na vždycky, ano, že prostě a. budeme děkovat, A my než... si teď jdeme otevřít tohoto, Super, super, super, super, super, není to super, super. super. OK, teď jste mohli vidět takové naše poděkování, ale já bych měla ještě jedno. Chci poděkovat hlavně Ondrovi, že takhle pro vás natáčíme. vlastně. Dále bych chtěla poděkovat samozřejmě vám, fanouškům, že naše videa sledujete. A ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří v našich videích třeba účinkovali, nebo nám je pomohli natočit, natáčet je, nebo prostě je udělat. Já vím. Je to jenom stovka, ale pro nás je i to už nějaké to číslo. Není největší, ale je hezké jo? a my jsme se tím měli hodně velkou radost. Tak zde máte ode mě takové menší děkovné a takové připomínkové možná trošku jako užijte. No, a my vám děkujeme, že jste to video dokoukali třeba až sem. Nezapomeňte dát like, odběrí na náš Instagram, na náš Discord server. naše videa. Můžete nám sem něco do komentáře a loučím se. Čau, čau. Nestřelí, <laughs> já to umím. A pak to musíš úplně epicky nalít do těch sklínek, abych to mohl udělat ve všechno můžete? Já to bude točit takhle, jo? Ty budeš tady kolem té branky pobíhat, aby se, aby se to nezaslo. <laughs> Pojď sem. Já otvírám. Nasměřuj to víc jako takhle šikmo, aby, aby to kamera viděla. Vidíte, Já to je... to je moje druhé šáně v životě, jo. Já si nepamatuju, jak to bylo. Já si musím najít ten tutorial. Nebyl. Jo, jdem, už bude. Když pojď, je Leandro. Světlo. Mm. Okay. No, no. Jo, už, už, už. To vidím. Už to já se to A zdar, lidi? Jo, jo. To si dám točit a ne? A to taky okay? já to točí Točí, natržavá, a pak to natočíme, Ne, že? De to do ruky tu kameru Jo, prvně to natrénojeme Jde to do ruky tu kameru